صفي جدكم زهور من وكرها كالصقور صفقوا جدكم زهور من وكرها كالصقور النحر <متصفيق> والوجه نور، ذوب خفة دمها بين عم وبين خال، فازت بكل الجمال، كلها زين ودلال، زين بين زين امها، طبات حلا في زهور زينه وحلا ما يعادل هالملا صفينا الدويم الله الله طبات وقولوا هلا في زهور زينه وحلا ما يعادل هالملا صفينا الدويم اجلسوا يا اللي وقوف خلوا والجالس يشوف الملامح لا تطوف القمر ما همها صبقوا جدكم قدوة الزنا الفريد تبشر تبشر بالقصيد حبها عندي يزيد عز وعمها قدوة الزنا الفريد تبشر تبشر بالقصيد حبها عندي يزيد عز وعمها صفِّق وجدكم زهور من وكرها الصقور النحر والوجه نور تنمي زين أمها صفِّق وجدكم زهور صفِّق وجدكم زهور صفِّق وجدكم من وكارها كالصقور النحر والوجه نور، ثلاث طفات بين عم وبين خال، فازت بكل الجمال، الا ودلال بين بين زين ودلال، زين من زين امها صفقوا جتكم زهور، صفقوا جتكم زهور في زين وحلا، ما يعادل هالملا، صفينا الدويا الله الله، صبت وقولوا هلا في زهور زين وحلا ما يعادل هالملا صفينا الدويا الله الله صبت هلا في زهور زين وحلا تد الزنا الفريد تبشر تبشر بالقصيد حبها عندي يزيد عز وعمها و عمها جدكم ظهور من وكرهك الصقور النحر والوجنور